ابوك يا بنتي اليوم تخرجتي انت الفخر انتي واسمى معانيه شاهد ياساس الزن لك تزمن بعد التعب لسنين جبتي امانيه تعليتي للقمة بالعزم والهمه تطلي كم النجمه وبالنور زاهيه تخرجتي دكتوره يا حي هالصوره ومن كل لا جبتي تملك تحيه بذلتي المجهود وحققتي المقصود واليوم فرحنا زود فرحه خياليه علي علي وارفعي راسك العلم نبراسك والعز مو ساسك والمجد ماري مبروك تنقالي بالعود مدنية وابوك من مثله تركي نبارك له، حزن فخر كله وزايد تباهية، أبو طلال اللي بالطيب متحلي، وبالمجد متعلي، بس ما بارية، وقتها من هو ماريها نوح بنت الكبارية، بنت الفخر والجود في طيبها المشهود ياللي اللي جمالك زوب خصلة وراثية وربعك العتبان العزوة الشجعان أهل الفخر والشان وأهل الهقاوية يا شيخة الغزلان مبروك بالريحان وجعل اليوم تخرجتي انت الفخر انت واسمها معانيه شاهد الزين يا ساس الزمن يحق لك تزهين بعد التعب لسنين جبتي امانيه تعليتي للقمه بالعزم والهمه خليك مثل النجمة وبالنور زاهيه تخرجتي دكتوره يا حيه هالصوره ومن كل تطلب الطب جبتي حققتي المجهود وحققتي المقصود واليوم فرحنا زود فرحه خيالي عالي وارفعي راسك بنت انا بطاري تحققت الامالي لي جمالك زوب خصلة وراثية ربعك العتبان العزوة الشجعان أهل الفخر والشان وأهل أهلها يا شيخة الغزلان مبروك بالريحان و جعل الفخر أزمان وعساكها